Такий вигляд має готовий виріб металева піч буржуйка, димар з перегородкою, якою можна регулювати тягу, 6-мм стальна поверхня для приготування їжі з варильними отварами двох розмірів, висувний зольник, колосникові грати. На виготовлення однієї такої пічки йде день, якщо над виробом працює один робітник. Микола розмічує необхідні розміри заготовки на металевому листі, плазморізом вирізає деталь. Це один з етапів технологічного процесу. Поряд з готовою пічкою стоять вироби, над якими ще потрібно працювати. Ліс двойка, тройка, шістьорка, труба, сотка. Ось тут 25 х 25 труба, це радіатор, щоб більше тепла Саме Найбільшість – вирізати з плазмою плиту і, в принципі, все інше нормально. Колега Миколи в сусідньому приміщенні позаздалегідь виставленим розміром на станку нарізає профільну трубу. Потім всі ці деталі зварюватимуться. Після зачищення зверних швів виріб перевірять та віддадуть замовнику. Водночас на цьому виробництві роблять і меблі – шкільні парти, столи для вихованців дитячих садків тощо. Таких замовлень з початком війни поменшило. А податки та заробітну плату робітникам платити треба, розповідає директорка підприємства Наталя Ніколаєнко. Тому й вирішили працювати над виробами, в яких буде потреба найближчим часом. Наша пічка достатньо потужна, добре тримає тепло. При тестуванні самостійно на нашому Одна одне завантаження дров три години. Далі пічка на ростоянні 2 метрів, ну, припекає внову, то в принципі тепловідача гарна, вона може бути в нагоді, в принципі, як і в частному секторі будинку, так і на полі допомогти хлопцям зібріватись. Я думаю, що цей продукт просто буде дуже востребований, тому ми зараз його виготовляємо в на склад, є вже замовлення, є вже прорахунки. Це одна з модифікацій. На підході креслення ще трьох моделей з різними характеристиками та цінами. Ця коштує 5 тисяч гривень. Наступні будуть і дешевшими, і дорожчими. Цей екземпляр важить 40 кілограмів. Першу буржуйку зробили місяць тому. На сьогодні продали 10 пічок. Придбали їх цивільні і волонтери для військових. Коли виробництво стане серійним, підприємство братиме участь у тендерних торгах, розповіла Наталя Ніколаєнко. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.